Hei, olen Kaisa Humalöki, parisuhdekeskus Kata RYstä. Mun työn sisältö on erityisesti perheen parhaaksi toiminta. Siinä toiminnassa me tuetaan perheen vanhempien parisuhdetta, jolla on pitkäaikaissairaslapsi, lapsi, vammainen tai muuten tukea tarvitseva lapsi. Nimittäin tiedän mun entisestä työhistoriasta, että se on tosi raskasta koko perheelle ja se rasittaa myös parisuhdetta aika tavalla. Tässä toiminnassa me pyritään ennaltaehkäisemään sitä rasitusta ja mahdollisia ristiriitoja. Mutta tavoitat tästä puhelinnumerosta ja sähköpostista, joka näkyy tässä alapuolella, tuu reippaasti mukaan toimintaan, niin yhteistyökumppani kuin sitten perheen vanhempi, jota tämä asia koskettaa.